E é o modelo que nos aspiramos, que a xente poda reivindicar os seus direitos dentro do seu barro, dentro do pequeno, transformar o local para mudar o global. Iso é importante, o que vexo como clave para este proxecto. Que, a verdade, quando te plantexas a participar en cualquier grupo organizado, sempre te enfrentas ao momento ese de que hai máis traballo por facer que, que máis para facelo, non? Neste proceso que estamos de ruptura democrática, que estamos nun proceso de descomposición total deste sistema económico que temos, ademais, pois pues creo que o momento no que temos que deixar de mirar as cousas da barreira, non simplemente estar protestando continuamente e quedándonos na casa ou protestando incluso dentro das redes, sabes? Ao final, dices, pois, pues, teño que dar o paso e por o simple compromiso por veciños, coa familia, non, non me gusta ver sufrir a xente, non me gusta ver os meus pais con poucos recursos a fin de mer, non me gusta ver os meus fillos sin escolas, non me gusta ver os meus parentes desesperados por non encontrar un traballo De decidimos que hay que dar o paso, no vale solo quedars atrás, y hay que darlo y aquí estamos.